No vull un país digne. Vull un país lliure. Vale? Lliure! No vull sentir més el, el llum dels, dels castellans a de casa meva, vale? Mai més! O se'n van de bon grat, els fotem fora! I n'estic fins coloms a que parleu sempre, feu fent-vos les víctimes, palassos! Marquem, marquem! Què cony hem de marxar? Estem a casa! Els hem de fer fora amb ells, que són l'invasor. Coll, marquem, marquem. I llacos grocs, collons, llacos vermells. Me cago en Déu. Que recordin la sang i el budallant per terra de l'enemic. Cago la puta. I no n'hi ha prou de cantar als segadors. Escolteu que diu la lletra. En quin moment veieu que digui que se'ls han de portar floretes. I que se'ls ha d'explicar de, se les nostres raons. A on ho diu? A on? A on? Parlo d'esmolar eines, parlo de tallar cadenes.